Morjes, ja hyvää joulua kaikille! Tällä viikolla ajattelin siis ihan vaan puhua ylipäätään joulusta. Ja äh, tänä vuonna joulu menee töiden parissa. Kaikki joulupyhät on työvuoroissa. Äh, tämä on muistaakseni vasta toinen kerta kun on jouluaikaan töissä. että Yleensä on sitten ää, perinteenä ollut, että on olla vanhempien luona jouluajan. Ja siellä tuota, ää, on tietyt perinteet jouluaato-osalta erityisesti, jota on aina noudatettu. Eli siihen niin kun, Kuuluu tietysti ää, joulupukin ja aamulla. Sitä tulee katsoa. Sitten lumiukko, joulurauhan julistaminen, saunominen, syöminen, lahjojen avaaminen. Ja sitten vanhemmat aina käy haudoilla jouluaattona. Siinäpä se Lyhykäisyydessä ja tietysti äitiähän tästä saa kiittää, että on tämmöinen tietty perinne luotu. Ja kyllä sillä kun muistelee lapsuusvuosia, niin joulu oli iso juttu. Sitä aina odotettiin monta kuukautta oikeastaan ja se oli silleen... Kivaa, että vaikka perheellä ei hirveästi rahaa ollut, niin aina sitten joululahjoja oli kuitenkin ihan valtava määrä joulukuusen alla, että eihän ne lahjat aina niin arvoltaan isoja ollut ja joskus tuntui, että joulunätyyliin vessapaperitkin käärittiin joululahjaksi mutta tota, kyllähän sitä äh, lapselle tietysti tuli, tuli tosi kivaa mieli, kun oli iso määrä niitä paketteja, joita sitten avata, vaikkei sieltä sitten mitään välttämättä kovin erikoista tullutkaan. Mutta toki muistan muutamia sellaisia joululahjoja lapsuudesta ja nuoruudesta, aikoinaan saatiin. Äh, PlayStation ykkönen joululahjaksi. Ja se oli varmaan kovin juttu ikinä. Mitähän vuotta silloin elettiin, varmaan 96 tai 97. Ja sitten yksi joulu sain, ää, ihan uudet sukset joululahjaksi. Se oli kova juttu silloin, kun olin tota, siihen asti hiihtänyt jollakin ikivanhoilla puusuksilla tyyliin, niin se oli upea juttu, että sai sitten hienot, modernit sukset. Ja onhan niitä toki muitakin ja jäänyt mieleen. Tälleen sitten aikuisijällä on, on tuota, saanut kirjoja ja sitten leffoja, tosin niitä nyt ei enää viime vuosina, koska toistot, mutta on myöskin ihan osuvia lahjoja saanut ihan aikuisenakin. Ja kyllähän se tietysti osaltaan harmittaa, että nyt ei pääse sitten viettämään perinteisesti joulua, vanhempien luo. Mutta tota, toisaalta sitten on varmaan ihan hyvä alkaa miettiä myöskin jotakin omaa perinnettä puolison kanssa, että kuitenkin tässä hyvinkin aikuisia ihmisiä ollaan, niin tota, varmaan jossakin vaiheessa olisi hyvä kehitellä sitten semmoinen omanlaisensa joulutraditio, jossa kyllä itse on aika laiska, suoraan sanottuna, että en, en, en sitten oikein tiedä, että minkälaisen siitä muodostaisi ja varmaan aina sille helpomman kautta menee näissä, näissä jutuissa. Mutta kyllä joulu on, on ollut tota, Perinteisesti se vuoden isoin ja odotetuin juhla. Ja se tietysti periytyy lapsuusvuosilta. Mitään sellaista uskonnollisuutta meidän perheessä ei sinällään ollut. Että tuossa oikeastaan... Vasta sitten, kun aloin olla aikuisiällä, niin tuli sitten perinteeksi käydä aina jouluaamun kirkossa. mutta tota, se, sekin nyt oli vain semmoinen tapa, joka sitten jäi, että ei siinä sen syvempää merkitystä ole koskaan ollut. Mutta semmoinen... Joulu, jouluperinne on meidän perheessä ollut ja sitten puolisolla on tietysti omat jouluperinteensä ja hänellä onkin laaja suku, joka on sitten kokoontunut aina yhteen. Se on sitten vähän isomma mittaluokan juttu ollut heillä. Meillä ollaan aina ihan ydinperheen keski ja sitten tuo mummo eli äitin Äiti, niin on ollut siinä uh, mukana useana vuonna tai oikeastaan lähestulkoon joka vuosi jollakin tapaa. Ja tota, kyllähän siinä jotakin tietysti idyllistä ja maalaisromanttista on siinä joulussa siellä tota, maaseudun keskellä ulkotulien loisteessa. Mutta tota, joskus, joskus sitten tota, pitää näitä omiakin perinteitä alkaa luomaan ja tota, toisaalta sitten ei se nyt ihan huono ajatus ole joulua työskennellekään etenkin kun on, on aika lailla semmoisella alalla, jossa mä lisät muodostaa ison osan palkastani. Sitten saa edes pikkusen jotakin ekstraa, että pystyy, pystyy selviytymään näistä kasvavista kustannuksista. Mutta sellainen joulupläjäys nyt tähän tälle viikolle ja tähän joulupäivään, niin oikein mukavaa joulua kaikille. Ja palataan sitten seuraavan kerran vuoden 2023 puolelle. Moikka!